Test. Znači, ćete ovo ćete test. Bačite 148. Sekundu. 10 sekundi. Haj probajte to, 10 sekundi. Znači, Pače šta treba onda uraditi? On treba da pokuša da moju ruku i da napadne šome buč. Znači. U čemu je razlika između ovoga i ovoga? <laughs> ne izmiči ga pa. A, Sad je divo ruku pa blokira. Ne treba pomera šuku sa ove strane. Nije da je dižeš, nije da je spuštaš. Znači ne treba radiš ovako pogled. I da radiš taj koga što ne radim. Šta on u stvari dobro je pitanje šta on treba da uradim? on treba samo da ekstenzira kiv kroz ruku, tj. je da ima jako usmerenje tamo. Šta se dešava? Dešava se da, kad, ako je moja ruka labava, mlitava, on skloni pa uradi ovo. Ako je moja ruka kruta, on će opet da je skloni pa da uradi ovo. Također, a, ako pokušam da podignem ovo gore, može da se desi da budem sklon. Znači, jedino što treba da uradite je da držite usmjerenje tamo. I onda će ruka, a, posle njegovog dodjera, sama da se vrati kao servo mehanizam neki koji vraća ruku u početnu poziciju. Nemojte pokušavati kad parter burne ovamo, burne. da vi <laughs> uradite ovakav tog. Ne treba to da uradite, znači jednostavno ruka stoji usmjerenje tamo, parter proba, Vodi kuku, pospjerenje tamo. Aha, ovo je već bolje. <gled> sad je, sad je na tamo, nemoj da guraš, samo drži kuku. Veruj da može to da... Z... A, jel, ako ja uradim ovo i se nam reka vrat, ja ne mogu da uđem šomen učin. Kad je on. mogu ga napraviti. Još uvek imaš moh. Progaj. Okay. Vežba koju ste malo je u stvari vežba kada bi odavle htemo gledati Ovo. Znači, sada kako držite uh, bokem baš tog mora da ide kroz bokjen, kroz vrv bokjena, daleko, daleko, daleko, tamo koliko god mašta možete sebi da to ne treba da obratite pažnju na moment kad partner udari po vašem bokjenu. Da, pa se vaš tok brati, on kad je udari, ovdje bi ušao. Znači, mene. Tok postoji tamo. Projeti. Right. Ovisno na ovaj način, idete tri korakom nazad, prilazite i onda jedan pa sečamo, u slučaju ja ću da uvrniti od ovom bukenu probati da sečam što ga Kada udarite, nemojte da dižete ovaj, nema svrhe, neće biti da ovaj je brzi, nego pošto u kravca ovaj je što ne Thank uh -huh.